السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة كبير دور شمس تفرعات شارع نادي الصيد على مدان روكي عمارة حديثة شقة مساحة ميتين وخمسين متر تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجة بنخش من مدينة الشمال بالله ريسبشن الفيو على مدان وفي طراز. دي مساحة الريسبشن بعد كده نخش لجزء الغرف اول حاجة بيتقابلنا هنا المطبخ ودي دي غرفة غسيل وده الحمام الكبير بعد كده بنلاقي غرفة النوم الأولانية بعد كده غرفة النوم هذه الغرفة المصدر وده حمام المصدر أتمنى لو الفيديو عليكم ماتنسوش تشترك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على من دا مش مقدر نوصل من الناس أتمنى يكون فيديو النهاردة حزر رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته